من منا لا يعرف السيناتور الجمهوري الأمريكي لينت جراهام وعذائه الشديد للمملكة العربية السعودية وتصريحاته الخطيرة في حق السعودية والأمير محمد بن سلمان قبل بضعة أشهر بل وفي السنوات القليلة الماضية هذا السيناتور الأمريكي تحول من ذئب شئس إلى حمل وديع يشكر المملكه العربيه السعوديه بل ويثني على الامير محمد بن سلمان ومشاريع الامير محمد بن سلمان وايضا, وأيضاً تحول المملكه العربيه السعوديه ايجابيا. السيناتور الامريكي والذي بعد وقت قصير من اغتيال خاشقجي ارسل رساله قويه للصحفيين في الثاني عشر من اكتوبر من عام 2018 حيث تصاعدت التكهنات بأن أوامر القتل جاءت من مستويات عليا في الديوان الملكي، وقال جراهام للصحفيين في ذلك الوقت: "سيكون هناك تسونامي من الحزبين ضد السعودية هنا إذا فعلوا ذلك حقا". جراهام والذي وعد السعودية بتسونامي من الولايات المتحدة، وبعدها في 2018 قال: "لا تعتقد أن الكونغرس سيصرف النظر إذا كان محمد بن سلمان يجعل العالم مكانا أكثر خطورة لن نسمح لزعيم استبدادي بالقيام بذلك على حد تعبيره وهو نفسه الذي قال في فبراير من عام 2021 بعد أن صدر تقرير استخباراتي رفعت عنه السرية قال إن الولايات المتحدة لن تقف ساكتة أمام هذا الأمر اليوم نفس السيناتور الأمريكي وبعد لقاء واحد مع الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية، نفس السيناتور يعلق بالقول: "لقد أجرينا اجتماعا مثمرا للغاية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان". وهو بذلك يخالف جميع الانتقادات التي كان يوجهها سابقا للأمير محمد والمملكة العربية السعودية بعد اغتيال الإعلامي جمال خاشقجي. ولم يكتفي بهذا الامر بل كتب جراهام على تويتر: اجريت للتو اجتماعا مثمرا وصريحا مع ولي العهد السعودي وفريقه القيادي الفرصه لتعزيز العلاقات الامريكيه السعوديه حقيقيه والاصلاحات الجاريه في السعوديه حقيقيه بنفس القدر. واضاف السيناتور الجمهوري قائلا اتطلع للعمل مع الاداره الامريكيه والجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس لمعرفه ما اذا كان بامكاننا الارتقاء بالعلاقات الامريكيه السعوديه الى المستوى التالي الامر الذي سيعود بنفع اقتصادي هائل على كلا البلدين ويساهم بتحقيق الاستقرار المطلوب بشده في هذه المنطقه المضطربه ولم يكتفي جراهام وهو احد اكثر السيناتورات عداء للمملكه في السابق بذلك بل قال أعربت عن تقدير العميق للمملكة لشرائها ما قيمته 37 مليار دولار من طائرة بوينغ 787 المصنوعة في ولاية كارونيل الجنوبية لشركة الطيران السعودية الجديدة مثل هذه الاستثمارات في غاية الأهمية ليتحول بذلك أحد أكثر السيناتورات الأمريكيين عذاء للمملكة العربية السعودية إلى حمل وديع يشكر المملكة العربية السعودية ويثني على التقدم والتغيير الواضح فيها بقياده الامير محمد بن سلمان لينضاف الى باقي السيناتورات الامريكيين والمسؤولين في الاداره الامريكيه الحاليه والذين تغير موقفهم من المملكه العربيه السعوديه والامير القائد محمد بن سلمان وجه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب والذي يعرف بقربه من ولي العهد الامير محمد بن سلمان انتقادات لاذعه للرئيس الامريكي جو بايدن خصوصا بعد واقعة المصافحه بقبضه اليد بين الامير محمد بن سلمان والرئيس الامريكي جو بايدن شامب الذي وصف السعوديين بالناس الرائعين انتقد بشده سلوكيه الاداره الامريكيه والرئيس الامريكي جو بايدن في معامله هؤلاء الناس الرائعين كما انتقد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب سياسة الادارة الحالية وقال ان الولايات المتحدة سوف تمر بأزمة شديدة بل ان امريكا بنفسها في حالة خطر شديد بسبب احتمال فقدانية الدولار لمكانته العالمية وذلك لأسباب متعددة ومن بينها المملكة العربية السعودية فقد انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السلام بقبضة اليد بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عندما زار بايدن المملكة قبل عدة أشهر وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز منتقدا سياسات بايدن انظر إلى السعودية انظر إلى ما حدث إنهم أناس رائعون وأرادوا مساعدتنا بكل الأشكال وتابع الرئيس الأمريكي السابق بالقول لقد قام بايدن بالسلام على ولي العهد بقبضة اليد هل تعلم ما تعنيه قبضة اليد؟ تعني أنك لا تصفحني باليد لأن يدك قثرة إنها نية الرئيس الأمريكي إنها نية سيئة للغاية وأرضف ترامب قائلا هذا ما تعنيه قبضة اليد لكن لقد شعر السعوديون بالإهانة بعد ذلك أنت تفهم ذلك جيدا وتبع مقلدا بعضا لا أريد مصفحتك فلنسلم على بعضنا بقبضة اليد حسب قول الرئيس الأمريكي كما تحدث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن احتمال انهيار الدولار بصفته عملة عالمية مشيرا إلى دور المملكة العربية السعودية في ذلك وكيف أن ذلك سيبعد بلده عن مكانتها كقوة عظمى وقال ترامب في خطاب جماهيري القاه الخميس بولايه فلوريدا ان الدولار الامريكي يفقد مكانته وهو ما يهدد قوه ومكانه الولايات المتحده بين دول العالم واضاف عملتنا تنهار وقريبا لن يكون الدولار هو العمله العالميه انها هزيمه غير مسبوقه خلال 200 عام وهذا سيبعدنا عن مكانتنا كقوه عظمى ورأى ترامب الذي تشير أغلب التوقعات إلى عزمه على الترشح من جديد لرئاسة البلاد أن الولايات المتحدة تعاني حاليا من حالة فوضى تتمثل في انهيار الاقتصاد وارتفاع التضخم الذي أصبح خارجا عن السيطرة وقال إن هناك المزيد من الدول في العالم أصبحت تتخلى عن الدولار مقابل سلة عملات أو استخدام اليوان في التبادلات التجارية واستخدمت دولة الإمارات خطوتها الأولى في هذا المجال قبل يومين بينما كانت السعودية سباقة في إبداء في على تسعير جزء من نفطها باليوان الصيني بدلا من الدولار القوي ما أثار قلق وسائل إعلام أمريكية من بداية انهيار عصر الدولار وسبقا حضرت المستشارة الأمريكية السابقة لوزير الخزانة مونيكا كرولي من أنه إذا قررت دول أوبك مثل السعودية بيع النفط بعملات أخرى فهذا سيعني انهيار النظام الاقتصادي الأمريكي وستكون كارثة كبرى وكان ترامب قد عاد بعد مثوله امام المحكمه علي الفور الي فلوريدا وقام تجمعا مع انصاره في منتجع مارالاجو الخاص به وقال في كلمته ان الجريمه الوحيده التي ارتكبها هي الدفاع بلا خوف عن امتنا من اولئك الذين يسعون إلى تدميرها ومثل ترامب أمام محكمة بنيويورك حيث دفع ببراءته ضد التهم الـ34 المرتبطة بالتحقيق بقضية مدفوعة الأموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل التزامها الصمت عام 2016